Hyvää päivää kaikille. Minä olen Janne Länsi ja mun kanssa tässä on Tommi Karjalainen ja tämän päivän webinaariaihe on tosiaan opetusvideot. Ja tosiaan Oulun ammattikorkeakoulu ja ammattikorkeakoulu ja ammattikorkeakoulu Tavastian yhteisestä ammatillisten opettajien digiosaamisen kehittämishankkeesta, täyden koulutushankkeesta on kyse. Ja Meillä on tosiaan kolme uutta osaamismerkkiä julkaistu nyt tässä viime viikolla. ja Näiden kolmen osaamismerkin avulla nämä oikeastaan etenevät päivän aihetkin. Ja jos ihan hiveinen aletaan muistelemaan, että mitä opetusvideossa onkaan tapahtunut, niin Tämähän ei ole mikään uusi juttu. Te kaikki varmaan muistavat omasta lapsuudesta että on sitä koulu TVtä, joka tottu analogisen telkkari ja mustavalko aikaa. Ja eurooppalainen yleisradiotoiminta on toki tuottanut kasvatuksellisesta ja opetuksellisesta näkökulmasta materiaalia jo vuosikymmenten ajan. Ja onhan meillä toki videokameroita, vaikka ei niin yleisesti niin ollut jo 70-80-luvulta asti käytössä on voinut käyttää niitä aivan samoihin tarkoituksiin kuin mitä käytetään nytkin. Esimerkiksi urheilun analyysissä tutkimuskäytössä videot on ollut aivan, aivan perustavaraa useitten vuosikymmenten ajan, mutta ehkä tämmöinen kuluttajan ää, oma käyttö on ollut sitten vähäisempää, tietenkin siitä johtuu, että ne laitteet on ollut aika arvokkaita ja vähän harvinaisempia ja ehkä vähän kömpelöitäkin säilyttää ja kuljettaa mukaan. Toki oppilaitokset ja koulutusohjelmat on käyttänyt dokumenttielokuvia ja fiktiivisiä elokuvia myös osana opetusmateriaalia, ikään kuin virikemateriaalina tai, tai niin kuin keskustelun apuna jäät ja ajat. Tässä ei ole mitään kummallista ja varmaan olette ehkä teistäkin moni joskus kirjastosta saattanut lainata opasvideon. Ainakin, ainakin muistan, että nuorena musiikkiosastolta lainattiin paljon erilaisia soitto-opasvideoita ja muistan, että rautakaupassakin saattoi lainata jotain opasvideoita, vaikkapa kuinka tapetti laitetaan paikalle. Eli sinänsä nämä monet mallit, joista nyt on tullut tosi suosittuja, niin ne on ollut hyvin pitkään olemassa. Mutta sitten jos ajatellaan, että mitä tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on tapahtunut, niin Toki tämä digitalisaatio on isossa roolissa ja siinä se, että teknologia on yksinkertaisesti mennyt pienempään tilaan. Ja jos ajatellaan, mitä sieltä viimeisen kymmenen vuoden, vähän reilu kymmenen vuoden ajalla on tapahtunut sieltä 2008 lähtien, niin kyllä nämä älypuhelimet on tietenkin ollut sitten tosi iso muutos siihen henkilökohtaiseen videoiden käyttöön. Ja sitten tietenkin, että tämä tallennustila on nykyään pilvessä ja niin huima eri laitteilla, että me voidaan tehdä pitkiäkin elokuvia ja videoita, ja tallentan aika näppärästi vaikka sitten pilve, että meillä ei tarvitse olla mitään suurta arkistoa, jossa me tallennetaan näitä nauhoja, saatikka sitten filmiä, vaan meillä on siellä omassa puhelimessa, tai omassa pilvitallennustilassa materiaalia mahdollisuus säilyttää huimat määrät, niin toki nämä on tuonut niitä mahdollisuuksia ihan arkiseen käyttöön. Ja nykyään, kun vielä pystyy striimaamaan melkein millä tahansa laitteelle videota, niin sitä katsominenkaan ei ole enää suuri haaste. Sitä ei tarvitse olla telkkari ääressä tai tietokone ääressä, vaan mobiililaitteella voit nopeilla nettiyhteyksillä katella milloin vaan haluat videoita tehdä, editoida, striimata. Niin nämä mahdollisuudet on arkeistunut tosi paljon. Eli tämä pikainen viittaus siihen historialliseen tilanteeseen, mihin on tultu. Ja tietenkin ehkä viimeisimpänä nyt sitten tämä kulunut puoli vuotta, että kyllähän me kaikki ymmärrämme, että jonkinlainen iso loikka tässä on myös tehty nyt sitten tämän koronan takia. Eli monet nämä videoiden opetuskäytön mahdollisuudet, jotka on ikään kuin rikastuttaneet sitä opetuksen ja opiskelu- ja ohjauksen toimintaa, se on ollut yksi osa digipedagogiikkaa tai verkon järjestettyä opetusta tai dokumentointia, niin nyt se onkin saattanut olla, että se on ainut vaihtoehto, että ei olla voitu fyysisesti tehdä asioita, joten on tehty sitten video, videon muotoon asioita, joka on ollut oikeastaan ainut järkevää tapa vaikka tehdä niitä opasvideoita tai dokumentteja jostain tilanteesta. Ensimmäinen näistä meidän osaamismerkeistä jotka liittyy tähän opetusvideon tuottamiseen, käsittelee ihan videon, videopedagogiikkaa, videon avulla toteutettua opetusta, ohjausta ja oppimista. Ja niin kuin varmaan opetusala-ihmisille käsitteistä on perusosaltaan tuttua, niin pedagogiikka tietenkin tarkoittaa sitä tietoa ja käsityksiä siitä, miten opitaan. Ja sillä arkikielessä yleensä viitataan niihin käytännön toimintamalleihin ja teorioihin. Jo joiden ymmärretään edistävän oppimista. Ja tästäpä johdettuna se videopedagogiikka tietenkin on sitten sitä pedagogiikkaa, jossa videolla on siinä oppimisprosessissa merkittävä rooli. Olipa se sitten opettajan työkalu tai opiskelijan työkaluta, olipa se sisältö sitten itse tai oppilaitoksen tuottamaa tai olipa se sitten jonkun ihan ulkopuolisen tahon tuottamaa materiaalia. Kuitenkin jollain tavalla sillä videolla on merkittävä rooli siinä oppimisen edistämisessä. Eli koko tästä kirjosta me tavallaan puhutaan, kun puhutaan vaikka me esimerkit saattaa nyt tässä webinaarissa olla ehkä sit jostain yksittäisestä tilanteesta jossa, tai yksittäisestä videoesimerkistä. Tässä on tuommoinen aika ää, yleisesti käytetty malli, Hartman ja Schwartzin malli siitä, mitä kaikkea ikään kuin tuon videon avulla voidaan tehdä opetuksessa ja oppimisessa. Eli puhutaan monesti affordanceista, eli tarjoumista, eli ne mahdollisuudet olemassa, mutta eri ihmiset tietenkin hoksaa niitä eri tavalla, riippuen vaikkapa siitä, että kuinka hyvin he ymmärtävät sen median, josta puhutaan. Koulutusalalla monesti puhutaan, että on pedagogisia affordanceja. Me nähdään, että joku tietty videon käyttötapa on nimenomaan fiksua oppimisen organisoinnin näkökulmista. Sitten voi olla, että puhutaan sosiaalisesta sosiaalisista tarjoamista. Me huomataan, että no, videon tekeminen on erinomainen tapa tutustua ihmisiin, tehdä vaikka ryhmätyönä jotakin, tehdä joku haastattelu ja saada näin kontakti vaikka johonkin asiantuntijaan. Huomataan, että sillä on sosiaalisia ulottuvuuksia. Ja sitten me huomataan myös tämmöisiä pedagogisia. Äh, anteeksi, teknisiä mahdollisuuksia. Eli me huomataan, että sillä videon avulla voidaan tehdä teknisesti jotakin, mitä me ehkä jollain muulla tavalla pystytään edes tekemään. Että vaikka pystytään taltiomaan vaikkapa 360 astetta kaikki meidän ympärillä oleva tapahtuma. Eli jos me vaikka pitäisi videolla dokumentoida jossain tilanteessa, missä paljon tapahtuu ympärillä, me ei oikein tiedä, mihin se kamera pitäisi suunnata, niin 360 video ottaakin talteen kaiken, mitä ympärillä tapahtuu. Me ei tarvitse silmin sitä nähdä, se kamera osoittaa eteen taakse, ylös ja alas yhtäaikaisesti. Jälkikäteen voidaan vain siitä videosta katsoa, että missä päin se tapahtuikaan silloin, kun se tapahtui. Eli Se tarjoaa myös tämä video teknisesti paljon asioita, mitä ei kenties sujuvasti millään muulla työkalulla voi tehdä. Ja tossa Hartman ja Schwartzin mallissa on sitten kuvattu liuta erilaisia tapoja käyttää sitä videota siinä oppimisprosessissa. Me tehtiin tuossa joitakin vuosia sitten, kun lähdettiin itse mitkä että mitkä ovat tyypillisimpiä, tyypillisimpiä tapoja hyödyntää videopedagogiikkaa opettajan opettajan koulutuksessa ja sillä aikoina tehtiin tuommoinen video, joka YouTubesta löytyy Oulu Pro Learn, eli meidän Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun YouTube-kanavalta nimellä Videopedagogiikka, videopedagogi englanniksi. Ää, voitte sen vilkaista jossain välissä, mutta minä olen sieltä napannut oikeastaan vaan nyt tämän yhden sivun, ää, yhden kohtauksen, jossa oli kuvailtu nämä tyypillisimmät videopedagogiikan kategoriat, missä me hyödynnetään videoita. Ja tässä niillä ei ehkä vakiintuneita suomennuksia, on, mutta jonkinlaiset suomennukset kuitenkin. Eli tyypillisin pedagoginen mallihan on tuo luennon tai opetuksen tallenne, varsinkin verkko se on hyvin helppoa, kun pystytään laittamaan vaan ruutukappausvideo päälle tai tallennetaan webinaari, ja sen jälkeen se voidaan jakaa ihmisille, että he voivat kerrata sen avulla tietoa, tai jos eivät pääse paikalle, niin ehkä se on ainut tapa päästä kuulemaan luento tai luen webinaaritilanteeseen liittyvä keskustelu. Mutta yhtä lailla me voidaan käyttää näitä myös ihan oman osaamisen reflektointiin tai dokumentoida jotain, tai näyttää joku taito tämmöisen opetustallenteenkin pohjalta. Nykyään alkaa isoissa oppilaitoksissa olemaan myös luentosaleissa videointivarusteita, joissa esimerkiksi videokamera ää, suuntautuu suoraan automaattisesti sinne puhuja suuntaan. Eli jos vaikka salista tulee keskusteluja tai kommentteja, niin se videokamera saattaa automaattisesti kääntyä sinne päin. Ja tämän kaltaiset tallennejärjestelmät leviää hyvällä vauhilla paitsi että isoihin korkeakouluihin, niin myös tietenkin yritysmaailmaan, valtiohallintoon. Voi olla, että kaupungin, kaupungin tai kunnan hallituksen kokouksesta voi olla, että lähetetään vaikkapa videostriimiä tai tallennetaan kaikki kokoukset niin, että kuntalaiset pääsee ne kuunteleville. Eli tämänkaltainen toiminta on yleistynyt tosi paljon. Ja monestihan niissä ei ole mitään hirveän vahvaa pedagogiikkaa edes ajateltu taustalle. On ajateltu, vaan, että tämä nyt on näppärä tapa dokumentoja dokumentoida näitä luentoja ja saa. Saavutettavuuden näkökulmasta mahdollistaa enemmän ihmisiä sen asian äärelle. Sitten projektivideot ja videoraportit on, on tietenkin vaihtoehtoja vaikka sille perinteiselle kirjoittamiselle. Että voidaan joku projekti dokumentoida videon muotoon tai raportoida joku toiminta videon muotoon. Huomaatti, että meille aika monet opiskelijat sanoivat, että kun tätä kirjoittamista tulee niin mahdottomasti. Näissä opinnoissa, niin päädyttiin vaan sanomaan, että no, se aina tarvii olla kirjoitettu, että sen kun teette videoraportin tai käytte dialogia työparinne kanssa tai näytätte, mitä olette tehneet, ja sen jälkeen siitä tulee sellainen projektivideo, joka tavallaan toimii vähän niin omana muistiinpanona tai raporttina. se voi olla ihan jotain promootarkoitustakin varten sitten tehty video, vaikkapa niin jostain ulkomaan vaihdosta tai jostakin harjoittelusta. No sitten seuraava. Pedagoginen malli, o, jonkun taidon tai tilanteen demonstraatio, se voi olla joku taidon tai toiminnon näyttäminen ja mitä YouTube on sitten tietenkin täynnä, niin noita opasvideoita. Eli ihmiset katsoo yksinkertaisesti, että miten joku tehdään. Hirveän monesta ää, tempusta ja vinkistä ja taidosta löytyy opasvideo, jonka, jonka joku käyttäjä on tehnyt. Mutta myös firmathan tekee tosi paljon opasvideoita, että miten vaikka heidän myymiä tuotteita käytetään. Ja se on tavallaan osa myös sitä asiakaspalvelua. Tämä on myös semmoinen videopedagogiikan kategoria, joka varmasti on tuolla oppilaitoksissa hyvin tyypillinen. Ja siitä me katsotaan tuossa yksi esimerkkiin kohta. Että paitsi että me voidaan opastaa johonkin taitoon, niin myös sitten se, että opiskelija voi osoittaa osaamisensa videoimalla vaikkapa sen, että nyt minä osaan tehdä tämä, ja opettaja pääsee sitä myötä vaikka sen videon pohjalta arvioimaan opiskelijan taitoja. No sitten hyvin tyypillinen tutkimusmaailmassa ja tuolla urheilussa esimerkiksi käytetty ää, malli tämä reflektiovideotallenteen pohjalta. Eli tallennetaan vaikkapa tutkimuskäyttöön joku tilanne, ja sitten pystytään tekemään vaikka haastattelu, tämmöinen stimuloitu, muistelu sen videotallenteen pohjalta. Käytetään tosi paljon muun muassa opettajan koulutuksessakin, että tallennetaan joku sellainen tilanne, missä vaikkapa opetetaan ja sitä jälkikäteen reflektoidaan katsellen sitä videota, että mitä siinä tapahtui ja mitä tuossa tehtiin. Ja se voi tapahtua yksin, se voi tapahtua tuutoropettajan kanssa. Sitä käytetään myös opettajien täydennyskoulutuksessa paljon, että opettajaryhmät yhdessä katsovat vaikka jotain esimerkkivideoita tai jonkun, jonkun opettajan tekemää videota omasta opetuksestaan ja sitten katellaan yhdessä ja kehitetään sen videon pohjalta omaa työtä. Sitten ehkä semmoinen voinko Tommi sanoa, että meidän suosikki, tämmöinen virikevideo, eli me ollaan tehty videoita, jotka on ikään kuin virikkeitä, trikkereitä jonkun aiheen käsittelyt. Niitä ei ole tarkoituskaan käsitellä vaikkapa jotakin sisältöä kokonaan, vaan tavoitteena, että ne on ikään kuin alkupiste tai jollain lailla joku särö siihen asian käsittelyyn. Ehkä se virke äh, saattaa tulla siitä, että siinä videossa on jotain kummallista tai se väkisinkin pakottaa katsoja miettimään asiaa jostakin näkökulmasta. Nämä virikkeet voi olla ihan äh, suoraan sanottuja vaikkapa siellä videon lisätiedoissa tai ehkä se on opettaja vapaasti valittavana, että miten sitä videota käytetään. Eli näinhän esimerkiksi opettajat ovat iät ja ajat käyttänyt vaikka jotain dokumenttielokuvia tai fiktiivisiä elokuvia, että he tietävät, että tässä videossa on joku tietty teema esillä ja pyydetään vaikka opiskelijoita katsomaansa ja sitten käynnistetään sen pohjalta keskustelua jostakin aiheesta, mikä linkittyy opetukseen. Nykyään tietenkin, jos tehdään tämmöisiä niin harvahan siellä mitään kohdallista elokuvaa lähtee tekemään, vaan enemmän ne on jotakin sitten tämmöisiä lyhyempiä klippejä, mitä löytyy. Mutta nämä on Nämä viisi on semmoista, semmoista yleistä toimintatapaa, mikä me ollaan huomatta, että nämä alkaa olemaan jo hyvin arkisia tapoja hyödyntää videoita opetus- ja oppimisprosessissa. Että voi, voi jopa sanoa, että... Ilman näitä tämä meidän nykyinen koulutussysteemi ei oikein pyörisi, että me nojataan näihin jo itse aika paljon, että puhutaan verkko tai itsenäisestä työskentelystä, joka pitää videoida tai aikaa ja paikkaa sitomattomasta opetuksesta, niin me nojataan jo hyvin, hyvin paljon näihin videoihin ja se tietenkin asettaa myös vaatimuksia sille, että mitä opettajan pitää hallita näiden videoiden käytöstä ja tuottamisesta ja opettamisesta taas sitten niille opiskelijoille. Ja sitten tietenkin, kun puhutaan opetuskäytöstä, niin opettajille on tärkeää, että se ei ole vain jotain kivaa piristeeksi tai että se ei ole vaan joku satunnaisesti valittu toimintatapa, tai saatikka se, että vaikka automaattisesti tallennetaan kaikki, ei, ei kaikkea tarvittaa tai kannata tehdä videon vaan toki siellä pitää olla opettajalla se pedagoginen ajattelu taustalla, eli tämä pedagoginen skripti, pedagoginen käsikirjoitus, eli opettaja on kuitenkin miettinyt, että millä tavalla se video nyt sitten kytkeytyy siihen opitus-, opetus- ja oppimisprosessiin, eli onko se video siellä opettajan työkaluna vaikka luennon sijasta tai onko se opiskelijan työkaluna, ryhmätyöskentelyn ja vaikka jonkun projektin näyttämisen työkaluna vai osaamisen dokumentoinnin työkaluna, taidon opettamisen virikkeenä. Eli toki siellä täytyy olla opettajan näkökulmasta mietittynä se, että mitä oppimista, millaista oppimista tässä nyt tavoitellaan se video avulla. Mitä pedagoginen käsikirjoitus tulisi olla siellä taustalla aina, ennen kuin nyt lähdetään mitään kovin jättimäisiä videotuotantoja edes tuottamaan. Toki sitä voi jälkikäteenkin miettiä ja monesti huomaakin, että videollahan on sellaisiakin näppäriä käyttötarkoituksia, mitä ei välttämättä edes ensiksi itse huomaa. Ja tässä tosiaan tämä ensimmäinen merkki esiteltynä. Sen nimi on yksinkertaisesti videopedagogiikka. Ja siinä pyydetään merkin suorittajaa perehtymään videopedagogiikan käsitteeseen ja tunnistamaan erilaisia videopedagogiikan malleja, joita nyt tässä muutama esiteltiin, mutta tosiaan niitä voi olla muitakin. Eli kyllähän sieltä videopedagogiikasta kun vaan keksii, että miten sitä videota hyödynnetään erilaisissa opetus- ja ohjaus- ja opiskeluprosesseissa, niin sieltä näitä malleja nyt syntyy varsin, varsin nopeasti erilaisia. Että me ei esimerkiksi ehkä osata arvata, mitä kaikkea, joku tuommoinen interaktiivinen video saattaa ihan lähivuosina tuottaa uusia tapoja käsitellä jotakin asiaa. Eli videossa ihan samallaan kuin tuossa digipedagogiikassakin, niin... Paljon tapahtuu koko ajan ja tämmöisiä uusia käyttötarkoituksia pedagogisia malleja selvitetään jatkuvasti enemmän. No kolmantena osaamistavoitteena meillä on näiden opetusvideoiden soveltaminen oman alan opetuksessa. Simppeli-osaamisen osoittamisen tehtävä liittyy siihen, että pitää perehtyä videopedagogiikan malleihin ja sitten, että pitäisi etsiä ainakin kolme erilaista opetusvideota, joista kussakin on joku erilainen ajatus siitä, että miten niitä voisi hyödyntää opetuksessa. Ja tässä ei tosiaan pyytä vielä itse tekemään edes mitään videota, vaan riittää, että hoksaa noita malleja ja löytää esimerkkejä, joita voi hyödyntää. Eli sit pitää hakiessa merkkejä jakaa dokumentti linkki niihin videoihin, joita hyödynnät, ja sitten selostaa, että millaisesta videosta on kyse, ja kertoo, että minkälainen pedagoginen malli siellä on taustalla. Ja jos tosiaan käyttää esimerkiksi sellaista videota, mitä ei voi jakaa tai ei voi tehdä sitä kopiota, esimerkiksi että siinä on niin opiskelijan tekemä video, jossa näkyy vaikkapa sitten toisen asteen opiskelijat, jotka ovat kenties vaikka alle 18-vuotiaita, niin niitähän nyt ei voi tietenkään kopioida ja levittää ihan miten huvittaa, vaan voi olla, että joudutte myös sitten kuvailemaan, että millä tavalla kyseinen video liittyy johonkin malli. Joo, tässäpä ensimmäinen ää, näistä osaamismerkeistä. Tommi, heräskö kommentteja? No ei, tässä aika hyvin, hyvin selitteli nämä asiat. Että siirrytään vaan eteenpäin sitten seuraavaan, Joo. seuraavaan juttuun. Onko meillä chatissa kommentteja tässä vaiheessa? Mä chattiin tuon videoperakotsi-linkin tuonne. Joo. Tuonne, niin sieltä pääsee katsomaan sen videoon. Joo, kiitos. Joo, no me mennä aiheessa eteenpäin, jos siellä chatissa ei ole mitään kommentteja tai kyselyitä tai tarkennuksia esillä. Eli hypätään seuraavaan asia, Eli seuraavaksi sitten puhutaan. Vähän sen tästä opetusvideon käsikirjoittamisesta ja käytettävyydestä. Ja tämä on meidän opetusvideon tuottamiseen liittyvä toinen osaamismerkki. Yksinkertaisesti sillä se käsikirjoitus oli se nyt sitten teatteriesityksen tai elokuvan tai tapahtuman käsikirjoitus, niin sehän on suunnitelma, jonka avulla sitten tämä vaikkapa nyt video tai muussa tapauksessa joku esitystä tapahtuma voidaan toteuttaa. Nähän ei ole mitenkään lukkoon lyötyjä, vaan yksinkertaisesti äh, tarkoitus on ennakoida asioihin sellaisiin muuttujiin, jotka saattaisi vie hirveän paljon aikaa sitten, jos huomataan, että aletaan siinä vaikkapa nyt kuvaustilanteessa, sitten kun meillä on useita ihmisiä läsnä ja joudutaan miettimään kenties aikatauluja, olosuhteita, ihmisten jaksamista. Jos siinä vaiheessa aletaan ideoimaan ja miettimään uutta ja mitä tässä tehtaskään, niin se. Hidastaa tosi paljon ja todennäköisesti myös stressaa sitten sitä tilannetta. Joten käsikirjoituksella kannattaa dokumentoida niin paljon kuin suinkin pystyy. Tietenkin kun puhutaan lyhyestä klipistä, niin eihän se käsikirjoituksen mikään massiivinen tarvit olla. Ja varmasti valtaosa opettajista myös pystyy toteuttamaan tämmöisiä opetusvideoita hyvinkin improvisoiden oman, oman rutiininsa pohjalta. Ihan samalla tavalla, kuin Opetustakaan eihän opettajan tarvitse jokaista opetustuokiota suunnitella mitenkään kauhistuttavaa yksityiskohtaisesti, vaan se mikä on sitä omaa perusosaamista, niin todennäköisesti sen on jo tehnyt niin monella tavalla, että sitä omasta päästään pystyy jo aika paljon etsimään niitä vaihtoehtoja, miten tämä sitten siinä itse tilanteessa voidaan toteuttaa. Mutta sitten käsikirjoituksella taas varmistetaan se, että jos teillä on vaikkapa tuotantotiimissä edes kaksi, kolme tai neljä ihmistä, niin Meillä on kuitenkin se yhteinen alusta, mistä lähdetään liikkeelle, me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä, me tiedetään, mihin tämä liittyy, joku tiivistelmä on tehty ja ehkä nyt jonkinlainen kohtausluetelu on mietitty, että mitä, minkälaisia kohtauksia tai klippejä tähän videon täytyy tuottaa, ja sitten tietenkin, että jos siellä on sitä puhetta, jos se nyt vaikka on joku haastattelu tai joku ohjeistuksen selostus, saatikka, että siinä on jotakin tämmöistä dokumentaarista kerrontaa, niin toki sen sujuvuuden kannalta on hyvä, että siellä on jonkun verran näitä repliikkejä mietitty etukäteen ja, ja kirjoitettu ihan ylöskin ja tarvittaessa sitten opeteltu. Aika monestihan me kierrämme sen kaikkien työläin prosessissa repliikkejen ulkoa lukeminen sillä, että me tehdään vaikka sitten jälkikäteen äänetetään siihen ääni jolloin ei tarvitse opetella niin paljon. Mutta tosiaan ihan jo, että mitä täytyy kuvata, mitä toimintoja, minkälaisissa paikoissa eli lokaatioissa ollaan, niin näitä kannattaa suunnitella. Ja sitten jos, jos semmoista kuvallista hahmottamistakin miettii, niin tuo kuva- ja käsikirjoitus auttaa tosi paljon siinä, että pitää esimerkiksi miettiä, että mitä siinä kuvassa täytyy nähdä, että otetaanko me Lähikuvaa vai otetaanko me yleiskuvaa, pitääkö meidän näyttää ympäristöjä, ihmisiä, pitääkö rajata jotain ulkopuolelle niin, että ei saa näyttää jotakin. Eli tällaisiakin kannattaa hivenen suunnitella riippuen siitä, että minkälaisesta projektista on kyseellä. Ja sitten tietenkin mitä isommaksi se projekti menee ja mitä enemmän käytetään, vaikkapa sitten tiimissä sellaisia henkilöitä, jotka ei ihan välttämättä tiedä edes, että mistä se video tehdään, niin voi olla, että tarvii jonkinlaista ohjaussuunnitelmaa tai ohjauskäsikirjoitusta tai leikkauskäsikirjoitusta. Voihan se olla, että se opettaja ei itse yksin tee ihan kaikkea. Siellä saattaa olla, että siellä on tiimi, jonka kanssa sitä työtä tehdään, niin joku yhteinen alusta pitäisi sitten olla. Mitä sä, Tommi, oot mieltä, mikä, kuinka paljon, jos antaisit vinkkiä, että opettaja lähtee tekemään nyt sitten käsikirjoitusta tämmöisestä muutaman minuutin opetusvideosta, niin mihin se aika kannattaisi siinä suunnittelussa laittaa? Mikä, mikä olisi niin tärkeintä, jos lähdettäisiin vaikka pienessä porukassa kolmen hengen kanssa tekemään videota? Kuinka tarkkaa suunnitelmaa sä lähtisit tekemään? No aluksi se lähtee siitä ideoinnista. Ja siinä mietitään, että kenelle se on suunnattu se video ja mihin tarkoitukseen se, että löytyy se, niin se funktio, sille. eli syy, että miksi se tehtäisi se video, että miksi niin se tarve, tarve siihen ja sitten, sitten tota, aletaan miettimään, että mitä sisältöä siihen täytyisi sitten sen tarpeen mukaan niin kuin sijoittaa siihen videoon ja, ja siitä sitten tota, sen jälkeen, kun se alkaa vaan hahmottumaan se, että mitä, mitä asiaa siihen täytyisi yrittää sisällyttää, niin sitten sitä voi alkaa miettimään, että miten se kannattaisi toteuttaa sitten se, se idea, niin niiden aikaresurssien ja sun muiden tuota näkökulmasta sitten, että onko se, onko se semmoinen näytelty draama vai, vai sitten semmoinen joku asiantuntijahaastattelu vai luento tallenne tyyppinen tai onko siinä joku kertoja, onko se dokumentaarinen, että millä tyylillä sen saisi mm -hmm. sitten tuota välitettyä sen tiedon ja sitten sen, sen jälkeen, kun sitä on, siihen on päässyt niin jonkinlainen yhteisymmärrys, niin sitten siinä voi, voi niin kuin pienemmälläkin porukalla sitten tuota, alkaa käsikirjoitusta varsinaisesti kirjoittamaan sitä, sitä sisältöä ja sitten siihen tuota, kommentoja isommalla sakilla. Minulla on jäänyt mieleen sinun ohjeistus siitä, että joskus kun mä olen lähtenyt videomaan haastattelua ja ajatellut, että kyllähän minä nyt haastattelen ihan omasta päästäni, lähden keskustelemaan tutorina ja ohjaajana jonkun henkilön kanssa ja lähdemme vapaasti keskustelemaan aiheesta X ja Y ja Z, niin sinä olet sanonut, että joku haastattelu runkois hyvä olla, että ne kysymykset edes jossain välissä selvästi esitettäisiin, että, siinä jo, että se on niin editoinnin ja sen tiivistämisen kannalta tosi olennaista, että se ei ole aivan rönsyylevää keskustelua, että sillä on iso, iso ero pelkästään jo sen katsojan tai kuulijan näkökulmasta, että onko se napakka haastattelu saatu 10 minuuttia vai rönsyyleinkö siinä 35 minuuttia. Että se kysely runkokäsikirjoituksena auttaa jo sitä työstämisvaihetta tosi paljon. Niin ja sitten, että jos on suunnitellut, että tähän olisi kiva saada minuutin mittainen asiantuntijakommentti tähän, niin että jos siitä haastattelusta tulee puoli tuntia materiaalia sitä yhtä minuuttia varten, niin siinä sitten täytyy, täytyy miettiä, että miten sen saisi tiivistettyä sen jutun sitten. Ja joskus, joskushan sitä tehdään myös sillä lailla, että sitä niin kuin jo käsikirjoitetaan valmiiksi jo asiantuntija asiantuntijalausuntoa siinä sitten, varsinkin jos se video on tarkoitus tehdä semmoinen tiivis. tiivis, niin sitten sitä yhdessä voidaan sitten iloiksi. Joo, mehän sitä monesti käytetty ihan käytännön vinkkinä vaikkapa haastateltavalla, että me pyydetään heitä aloittamaan, sillä koko lauseella, että he eivät pelkästään vastaa kysymykseen lyhyesti, vaan me, avoitteena on jo, että me sitten sieltä sen haastattelijan ääni vaikka editoidaan lopulta pois, niin me pyydetään, että voitko vastata koko täydellisellä lauseella, että paljonko kello on kysymykseen, ei vastata vaikka 12, vaan vastattaista, kello on nyt 12. niin se on paljon mukavampi sitten editoijakin sitä, kun sieltä kuuluu sen puhuja ääni ihan kokonaan. Nämä ovat pieniä asioita, jotka voi suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon ja se auttaa sitä kuvausta ja editointia. No joo, sähän Tommi sanoitkin tuossa, että miten se prosessi menee. Eli, eli toki todennäköisesti, kun opetuskäytöstä on kysymys, niin ensiksi on jo mietitty sitä tavoitetta, että mitä oppimisprosessia tavoitellaan, mikä se videon rooli siinä on, eli tuo pedagogiikan näkökulma ja pedagogisen mallin näkökulma, eli mitä oppimisprosessia tavoitellaan, mikä se videon rooli, siinä on ja onko se käyttö ylipäätänsä perusteltua. Et ei video välttämättä ihan kaikkeen edes ole mikään kauhistuttavan toimiva ratkaisu, niin kuin tosiaan tuossa mietittiin tuommoista rönsyilevää keskustelua, niin okei se voi olla sen tilanteen dokumentoinnin kannalta ihan merkittävä, mutta ei sen merkitys välttämättä jollekin ulkopuoliselle katsojalle ole kovin korkea, Ei niitä välttämättä tuommoisia pitkiä luentotallenteitakaan mikään mikä herkku ole katsella. Että kyllä ne tahtoo nykyään olla tällaiset opetusvideot, joita on nimenomaan videoksi tarkoitettu, niin mieluummin aika tiiviitä kuin pitkiä, pitkiä tallenteita. Mutta sitten tosiaan niin tämä videon käsikirjoitus, miten se tuotetaan, se toivon mukaan tulee ja sitten vasta sen jälkeen, kun on jo tuota opetuskäyttöä mietitty. Ja löytyy vaikka kuinka paljon. Eli näitä erilaisia käsikirjoittamisoppaita, niitä on tehty paitsi niitä on tehty tietenkin draamea- ja teatterin puolella, niitä on tehty myös elokuva- ja video- ja tv-tuotantojen puolella, varsinkin ne ammattikorkeakoulut, joilla on medianomilinjaa ja jossa opetetaan tämmöistä videon tuotantoa, niin sieltä tietenkin löytyy paljon syvällisempiäkin neuvoja kuin mitä opettaja tarvitsee. Mutta sitten aika monelta oppilaitokselta löytyy myös tommoset hyvin napakat ohjeet, että kuinka teet vaikkapa opetusvideoita tai verkkovideoita. Ja meillä nyt tuossa on muutamia linkkivinkkejä teille listattuna. Tuo ensimmäinen on uh, Turun ammattikorkeakoulun tuottama ihan julkaisu, eli siellä on semmoinen vähän pidempi uh, opaskirja taustalla ja nuo muut on sitten verkkosivustoja, jossa opastetaan tähän käsikirjoittamisen prosessiin. Opetusvideon rakennetta kannattaa kuitenkin jonkun verran miettiä. Ihan samalla tavalla kuin te mietitte myös opetustuokion tai luennon rakennetta, niin eihän se saisi olla tietenkään semmoista yhtä pötköä, että semmoista monotonista kerrontaa että kaikki on ihan samanlaista ja on kyse vaan listasta asioita, joista yksi seuraa toistaan. Vaan toki kun on kysymys jonkinlaisesta kerronnallisesta kokonaisuudesta, niin siellä on se alku, keskikohta ja loppu, jotka kannattaa ottaa huomioon. Siinä on alussa jotakin mikä tempasee katsojan mukaan ja saa kiinnittämään huomioon. Ihan samalla tavalla, kun iät ja ajat on neuvottu, että tekstilläkin pitää olla otsikko, että se antaa jonkinlaisen oletuksen sille lukijalle, että mistä tässä kaikessa on kysymys, ja se edistää muistamista ja ymmärtämistä, kun meillä on jonkinlainen otsikko sille, mitä on tulossa. Ihan samalla tavalla opetusvideoillakin pitäisi alussa käydä selville, että mikä tämä on, onko tällä nimi, mihin tämä liittyy ja niin edelleen. Sitten tietenkin siinä keskikohdassa on sitä asian käsittelyä, tarinan kerrontaa, hahmojen esittelyä, toiminnallisuutta, mitä ikinä nyt se video ja Sitten siellä jossain välissä pitäisi olla myös selkeä loppu. Että sen tein saada vaikkapa ihan seinään vaan ja katsoja miettii, että oliko tässä loppunut syystä tai toisesta kuvamateriaali kesken. Vai että sieltä löytyy vaikka sitten selkeät loppusanat tai tarinalle lopetus ja lopputekstit. Että sieltä löytyy ne kerronnan elementit, joita katsoja tai lukija ikään kuin on oppinut oottamaan. Me kaikki ollaan nähty niin paljon kuitenkin TV:tä, videota, elokuvia, että me ikään kuin osataan oottaa tietynlaisia aseita. Me oletamme, että sieltä löytyy ne tietynlaiset asiat sieltä videon rakenteesta. Eli sen rakenteen tulisi tukeasta viestiä ja siitä siitäpä syystä se myös esimerkiksi tuo tarinallisuus on aika tehokas asia, auttaa tehokas tekijä mu esimerkiksi muistin avustamisessa, koska me ymmärretään, että tarinat rakentuu tietyllä tavalla. Me ollaan pienestä lapsesta asti kuultu ja luettu ja katottu hirveän määrä tarinoita, niin me ymmärretään, että ne tarinat menee tietyllä tavalla, että siinä on joku semmoinen arki, johon kenties sitten tulee jonkinlainen säröisille sille joka hänen täytyy ratkaista, ja se tapa, jolla hän ratkaisee tämän ongelman, niin siitä tulee sen tarinan merkitys. Eli kaikki tällainen opetukset kaikista rumasta, ankanpoikasesta ja muista klassisista eläinsädystä lähtien, niin se tarinan rakennehän auttaa, paitsi se auttaa muistamaan, niin se auttaa myös luomaan sen merkityksen sille asialle, koska se Video sen rakenteensa ja tarinansa avulla jotakin asioita, joka käsiteltiin vaikeuksen kautta voittoon, niin me ymmärretään että mistä siinä kaikessa oli kysymys. Parhaimmillaan opetus ja opetusvideokin myös hyödyntää tällaista kerronnan tai tarinan rakennetta, jotta se merkitys ja se muistaminen olisi sitten mahdollisimman vaivatonta sille oppijalle tai katsojalle. Eli vaikka se monesti on ehkä ehkä se Tarinan miettiminen saattaa olla jopa vähän vaikea asia siinä miettiessä, että miten tämä nyt pystyisi vaikka näyttämään muulla tavalla kuin konkreettisesti opettaa sen asian, että näin se menee oikeastikin ja nyt tämä näytetään. Niin joskus voi olla hyvä idea miettiä, voisiko tämän esittää jonkun fiktiivisen tarinan osalta, tai voisiko tässä olla joku päähenkilö, joka kokee jotakin ja itse oppii tai joutuu käsittelemään tätä asiaa. Että tarinana, tarinalla on tehoa. Että sitä, siksi sitä hyödynnetään markkinoinnissa. ja mainonnassa ja kaikessa viestinnässä hyödynnetään tarinallisuutta ja roolihahmoja sen takia, että se tehoa, se jää paremmin mieleen ja siihen on helpompi tiivistää merkityksiä. No joo, tässä on meillä esimerkki nyt sitten, että miltä se nyt saattaisi näyttää, vaikka tuommoinen Suhtkot, simppeli käsikirjoitus. Mitä siellä, Tommi, yleensä on tuolla käsikirjoituksessa? Mitä tässä esimerkissä esimerkiksi on? No, suunnilleen tähän tyyliin niitä tehdään niin kuin ihan oikeita no. elokuviakin, että siinä on se peruskäsikirjoitus, johon se pohjautuu. Että siinä on nämä tapahtumapaikat ja, ja sitten henkilöt nimetty ja nämä tuota, on, on merkattu siihen, että mitä, mitä siinä tehdään. Niin kun on nämä action-linet niin sanotusti, jossa kerrotaan sitten esimerkiksi tässä näin, että opiskelija Mari nojaa seinään koulun sivukäytävällä. Niin siinä käsikirjoitusvaiheessa jo kuvaillaan sitä tilannetta, että mikä sitten siinä loppuvideossa tullaan, tullaan sitten näkemään. Eli se, se vähän tuota riippuu sitten siitä, Tämä nyt on esimerkki tämmöistä dramatisoinnista tai tämmöistä tricker-videosta, niin niissä sitten on tämmöinen näytelty juttu, niin niissä sitten kirjoitetaan tämä dialogia. Sitten yleensä me kirjoitetaan se tarkkaan se, että mitä, mitä sanotaan, ja siinä ei tilanteessa voi olla, että näyttelijä sitten improvisoi tai sitten oksaa, että sitä voi parantaa sitä vuorossaan jotenkin. Mutta suunnilleen tällä tasolla se menee, ja sitten tämä auttaa myös siinä, siinä jo suunnittelussa sitten, että, että missä kuvattaisiin. Esimerkiksi tämän pätkän minä olen kirjoittanut, niin siinä täytyy miettiä jo tuota kohtaa, että missä, missä sen pystyisi toteuttamaan sillä lailla, että siinä voisi kohtuu rauhassa kuvata. Ja, ja sitten myös tätä edellisi, prosessi, myös, että missä mietittiin, että Miten me saataisiin tehtyä tästä aiheesta mielenkiintoinen tai, tai ei ihan niin perinteinen, niin sitten päädyttiin siihen, että jollakin tavalla saataisiin joku robotti ilmestymään opiskelijan, opiskelijan avuksi sitten tulevaisuudesta, niin siihen saaisiin tämmöisen skifi elementin ja ja tuota, noin, tämä on tästä videon, videon alu, alusta tämä pätkä, niin tässä vielä, vielä tutustutaan, että ei ole vielä menty siihen varsinaiseen opetussisältöön tässä, tässä vaan ihmetellään aluksi. Joo, ja, ja tässä käy hyvin tuossa esimerkiksi ilmi, että me kun opetusvideota tuotetaan, niin yritetään pitää nämä replikit, joita silloin kuvaustilanteessa lausutaan, niin aikana pakkana. Eli taas, kun miettiä sitä, kuinka raskaaksi se tuotantoprosessi menee, jos sinne on ikään kuin pistetty repliikiksi siis kaikki se opetuspuhe. Se on tosi työlästä opetella se ulkoa ja miettiä, että menikö se nyt just niin kuin piti, että paljon kätevämpää on pitää tosiaan se kuvausaikana puhuttu replikointi suht ja sitten jos on pakko luennoida tai kertoa tarkemmin asioista, niin sitten kirjoittaa ne kertojan äänellä myöhemmin. Joo, ja se riippuu sitten, että jos on niin kuin tämmöinen luentomainen, mutta tiivis sellainen, niin niissä sitten se voi olla vaan se suunnitelma että mietitään, että mistä kuvakulmasta kuvataan ja kuvataanko kahdella kameralla eri, eri kuvakoot. Ja, ja sitten tuota sillä luennoijalla voi olla sitten vaikka läppärillä tai jossakin joku PowerPoint-esitys, jonka pohjalta hän sitten puhuu sen asian. Että niissä se sitten ei ole, ei ole näin, todellakaan niin kuin näin yksityiskohtainen, että tämmöisessä niin kuin Traama-tyyppisessä, niin ne, ne kannattaa tehdä aika tarkkaan ja varmaan tämmöisessä, jos näytetään vaihe vaiheelta joku, joku juttu, niin niissä kannattaa sitten ne jokainen vaihe kirjata ylös, että mu, varsinkin, että muistaa niin näyttää jokaisen vaiheeseen ja, ja kuvata sitä tarvittavaa materiaalia just siihen vaiheeseen ja miettiä se kuvakulma, että mistä näytetään sitten, että sen, sen katsoja Tajua. että Siinä vaiheessa sitten voi olla, että se on enemmän just tätä että mitä siinä tullaan tekemään siinä videolla ja sitten siihen voi laittaa sitten kertojan äänen Kyllä se auttaa sitä luomaan sitä rakennetta ja varsinkin sitten siitä on helpompi kysyä kommenttia sitten siihen ja sitten sitä pystyy vielä korjaamaan ennen kuin se varsinainen kuvaus toteutetaan. Otetaan tuolta chatista muutama kommentti. On kysymystä, kuinka tarkkaan kirjoitetaan replikit, tekstittämisen helpottamiseksi vai käytetäänkö automaattisen tekstityksen mahdollistamaa ohjelmaa? No molempia. Aika helpoksi ne kirjoitetaan, mutta ollaan myös hyödynnetty esimerkiksi sitä, että ollaan tallennettu omaa puhetta tämmöisellä tekstintunnistusohjelmalla ja vaikkapa sen kautta ollaan saatu sitten se keskustelu tekstiksi suunnitteluvaihetta varten, mutta tosiaan niin automaattiset tekstitysohjelmat ne alkaa jo kohtuu hyvin toimimaan, että Esimerkiksi me tehdään YouTubeen jonkun verran, on te, käytetty näitä YouTube-automaattikäännöksiä ja sitten korjailtu niitä. Samoin tuossa Screencast-O-Maticissa taitaa olla se automaattinen tekstityksen tekijä. Eli kaikenlaisia mahdollisuuksia ollaan testailtu ja käytetty. Aika paljon varmaan tehdään vielä tänä päivänä käsityötä, mutta automatiikkahan paranee koko ajan tosi paljon. Semmoista niin täysin toimivaa automaatiota meilläkään ei ole ei ole käytössäni siihen, että jos sen itse tekee sen tekstityksen, silloin se on vähän helpompi, kuin on tämmöinen valmis käsikirjoitus, jossa on se asia ja asia suunnilleen puhutaan sillä lailla, miten se sitten siinä toteutuneessa videossa on, niin siitä sitten se täytyy kuitenkin manuaalisesti ajoittaa alkamaan oikeaan aikaan ja loppumaan oikeaan aikaan ne tekstit, niin siinä sitten arvioja ehkä, että semmoinen viiden minuutin video, niin siihen saattaa mennä niin kuin tunti tai kaksi siihen, että sen saa tarkistettua ja ajoitettua ja laitettua YouTubeen sitten viimeisen päälle, että se on oikein sitten ne tekstit, että siihen voi mennä aikaa, riippuu siitä käytetystä kielestä ja kuinka paljon siinä on puhetta ja jos siinä on tosi pitkiä lauseita sun muita, niin sitten niitä täytyy jakaa eri, eri tekstityksiä välillä, että ne ehtis lukea sitten. Niin siihen menee sitten aikaa, mutta että kyllä, se, kyllä se onnistuu ja toivotaan, että nämä automaatioratkaisut tässä nyt kehittyy, että se vähentää sitä sitten siihen kulutettua aikaa. Joo eli siinä täytyy miettiä se, että kenelle se on suunnattu se video sitten, Joo. se kohderyhmä ja sitten myös sen, sen mukaan sitten pyrkiä tekemään siitä videosta mielenkiintoinen ja siitä niin kuin ilmaisusta siinä videossa sitten, että miten siinä puhutaan, niin semmoinen, että se olisi riittävän uskottava ja realistinen sitten siihen tarkoitukseen. Kyllä, että ihan, ihan samaa voi kuvitella, että ihan opettaja mistä tahansa tilanteesta, että kyllähän se täytyy olla luontevaa, että jos se on liian päälle liimattua, niin silloin huomio menee väärin asioihin. Joo, me tuossa Laitettiin esimerkki myös tästä kuvaa käsikirjoituksesta, että miltä se nyt suurin piirtein saattaa näyttää. Niitähän ei todellakaan tarvit olla mitään kauheistuttavan monimutkaisia, vaan ne riittää, että niissä on sen verran tietoa, että se auttaa päättämättä, miten se kuvataan ja mitä siihen kuvaan täytyy päätyä. Tässä aikokin tämä on Tommin tekemä käsin tehty versio. Joo, koska mä... Joo. Monesti, että minulla on niin käsikirjoittaja, ohjaaja ja kuvaaja on sama henkilö, niin siinä se kuvakäsikirjoitus on sillä tasolla, että sen itse pystyy toteuttamaan, että se on niin tuolla mielessä, se näkyy jo se visio siitä, että miten se täytyisi tehdä ja sitten kun sen miettii tuohon paperille, niin sitä ei välttämättä siinä kiireisessä kuvaustilanteessa sitten välttämättä tarvitse muuta kuin tarkistaa, että otinhan nämä kaikki ne tarvittavat kuvakulmat, kun sen on kerran miettinyt sitten. Sitten, niin sen muistaa sitten siinä. Ja monesti meillä ne kuvaukset on sillä lailla, että ne on ehkä niin kuin yhdessä päivässä tai joku kolme-neljä tuntia saattaa olla vaan aikaa, että saa kaikki henkilöt paikalle. Ja sitten se on, on tosi hektinen se ja. tilanne, niin siinä on tärkeää miettiä etukäteen, joneen, että missä kulussa kuvataan ja missä järjestyksessä kuvataan sitten, kun se menee, menee niin vauhikkaasti. Se juttu. Käytännön vinkki, kun saa kuvaa käsikirjoituksesta, on sekin, että me ohjeistamme vaikkapa, miten on, mitä kuvassa on näyttävä, jotta osaamisen voi osoittaa. Jos nyt tehdään vaikka esimerkki, että pitää simuloida joku vaikka sairahoitoala opiskelija tekee vaikka potilashaastattelua. Se on tavallaan roolipelinä. he saattavat näytellä itse. Siinä toinen näyttelee potilasta ja toinen sitten harjoittelee sitä omaa työrooliaan. Niin me saatte ohjeista kuvaa käsikirjoitukselta, mihin se kamera täytyy laittaa, miten niiden puhujien täytyy siihen asettautua niin, että se opettaja voi sitten sen kuvan perusteella havaita niitä asioita, joista hän haluaa antaa palautetta. Tai vaikka jos opetustilannetta videoja, niin me kuvaa käsikirjoituksella voi näyttää, mihin kamera täytyy asemoida, jotta siinä kameralla näkyy sitten ne asiat, joita sitä palautetta varten halutaan nähdä. Ja tässä, tässä tuota noin videossa oli idea tehdä uraohjauksesta video, ja sitten mietittiin, että miten sitä saisi vähän semmoista erikoisempaa, niin sitten se päätettiin sijoittaa tämmöisen supersankarien maailmaan ja vieläpä niin kuin 60-luvun Batmanin hengessä, niin siihen saatiin sitten vähän semmoista huumoria mukaan siihen touhuun. Joo, siinä oli esimerkki, että miksi tehtiin sitä fiktiivinen video oli se, että kun hankewebinaarien tallenteita ei kukaan kuunnellut, niin pistettiin ne asiat sitten tai kuunteli joku, mutta aika harva, niin sitten tarinallisen muoton pistettynä se viesti tavoitti isomman kohderyhmän. Me myös vinkataan sitten pari tämmöistä käsikirjoitustyökalua. Meillä on oppiminen online-webinaarissa muutenkin on tapana, että pikkasen vinkataan, minkälaisia työkaluja voi käyttää, mutta niin kuin huomasitte tuossa edellisessä kuvassa, niin kynä ja paperia, valokuvaaminen, paperin kuvaaminen on vallan mainio työkalu. Mutta sitten tämmöinen storyboarder, ei vaan Tommi, että tämä on ilmainen työkalu? Joo, joo sillä pystyy tekemään semmoista niinku ihan niinku virallisen näköistä, minkälaisia ne oikeastikin on näissä elokuvaproduktioissa, sitten saa siitä semmoisen PDF ulos. Sitten ja tässä pystyy niinku vaikka piirtetut olla itse piirtämään, ja siinä on tuommoisia 3D, Malleja, joita voisi sijoitella niin ihmishahmoja, niin siinä pystyy jo vähän miettimään niitä kuvakulumia. Että tämän tyyppiseen tietysti siinä menee aikaa sitten tuohon opetteluun sun muuhun, mutta siinä sitten tämmöiseen lyhyempään produktioissa, sitten, jos tietää, että siinä ei ole paljon kuvausaikaa tai muuta, niin että sen pystyy jo suunnittelemaan ne, joka ikisen kuvakulman, mitä käyttää, ja sitten tästä saa jo niin semmoisen pienen Ulos sitten, jolle sitä voi kokeilla sitä ajotusta, että kuinka kauan mitäkin kuvaa näytetään mm. Niin, ja voi joskus jopa toimia ihan materiaalina sekin, että jos tulee tarpeeksi hyvä kuva käsikirjoitus, niin se on vähän niin kuin tämmöinen äh, kuva, liikkuva sarjakuva sitten. Joo. Toinen on samankaltainen, on tämmöinen mural. -piste. CO, siinä voi myös tehdä, sieltä löytyy tämmöinen storyboard-templetti ja sitä voi käyttää ihan samalla lailla kuin vaikka nyt sitten Google Driven työkaluja jaat vaikkapa tiimin kanssa, jotka yhdessä tekee, tai jos vaikka opiskelijat yhdessä suunnittelee jotain videoraporttia, niin tässä voi yhdessä suunnitella, että kuka, kuka mitäkin kuvaa. Ja voidaan tehdä vaikka eri lokaatioista ja paikoista se yhteistyö ensin siinä suunnittelussa ja sitten lähteä toteuttaa. Mutta tosiaan niin. Tämän käskua käsikirjoituksen voi tehdä millä tahansa työkalulla, mihin nyt saa pikkukoja piirtyä. No, muutama sana tuosta käytettävyydestä. Eli mehän joudutaan miettimään opettajat monessakin tilanteessa sitä käytettävyyttä. Teknisistä ominaisuuksista on hyvä sanoa, että sen pitää olla riittävän hyvä. Että kunhan siitä näkyy ja kuuluu kaikki ne, mitä kuuluukin näkyy. Ongelmaksi saattaa tulla esimerkiksi liian suuri tiedostokoko. Se kannattaa aina miettiä, mihin sen voi jakaa, jos se on vaikka vain hirvittävän iso HD-tiedosto. Sitä ei välttämättä voi sähköpostilla lähetellä tai linkkinä pilvipalvelusta katsoa kovin hyvin, vaan se joutuu sitten pakkaamaan tai laittamaan YouTubeen tai johonkin. Sitten, jos se taas on liian pieni tai epätarkka, niin voi olla, että sitä ei pysty esimerkiksi zoomaan lähemmäs, jos haluaa näyttää vaikkapa laitteesta jotain pieniä yksityiskohtia. Niin jos on huonolaatuinen kuva, niin ei tietenkään näe jotain, mitä pitää nähdä. No, nämä lisenssiasiat tulee oppiminen online muissakin tavoitteissa esille, mutta tietenkin yhtä lailla videossa täytyy miettiä nämä lupaa-asiat sekä sen suhteen, että mitä voidaan kuvata, missä voidaan kuvata, miten julkaistaan, miten jaetaan. Ja tuo julkisuus ja julkaisualustahan on hyvä olla tiedossa siinä vaiheessa, kun lähdetään levittämään tai miettimään, että voiko tätä levittää. Ja tosiaan Näihin käytettävyyteen liittyy myös, että pitäisi myös olla jollain lailla, vaikka nyt jos pistät koulun verkkosivulle tai YouTubeen sisällön, niin myös tekstin pohjalta kuvaus, että mitä se sisältää, ketkä sen on tehnyt, mikä video on, milloin se on tehty, mitä varten. Ja toki tämmöinen uudelleen käytettävyys ja toistettavuus, esimerkiksi jos se on tosi tiukkaan sidoksissa vaikkapa johonkin paikkaan, ajankohtaan, yksittäiseen kurssiin, niin sitä on ehkä vähän hankalampi käyttää uudelleen, jos siinä koko ajan puhutaan vaikka jostain kevään 2019 opintojaksosta, joka on tietyllä sisällöllä, vaan toki jos on mahdollista, niin kannattaa tehdä se video sellaiseen, sellaisella sisällöllä, että sitä voidaan uudelleen käyttää mahdollisimman monipuolisesti niin kauan kuin se on ajantasainen. Puhuttiinkin jo hieman tuossa alussa näistä kieliversioista, että toivomme myös, että automatiikka tässä hoitaa paljon, mutta, ja niin hän se tekeekin jo osittain, mutta jatkossa meilläkin on pienenä pieninä maantieteellisenä kielialueena hyvä tietää, tiedostaa ainakin se, että meidän sisällöt voisivat tavoittaa mahdollisesti paljon suurempiakin kohdejoukkoja, jos sieltä löytyisi aina vaikka englanninkielinen versio. Ja tosiaan yhteystiedot. Hyvä olla mukana. Ja sitten tämä saavutettavuusdirektiivi, joka varmasti on haastava asia, mutta mikä ainakin oppilaitostasolla on hyvä olla tiedossa. Ja tosiaan tässä toisessa osaamismerkissä osoitetaan, että osaa tehdä tuon käsikirjoituksen ja liittää sitten sen opetusvideon osaksi oman alan opetuskokonaisuuden opiskelua. Osaa suunnitella sen tuotannon. Siellä pyydetään tekemään tiivis käsikirjoitus ja suunnittelemaan ainakin yhdestä kohtauksesta kuvaa käsikirjoitus. Sitten pyydetään kertoa, miten se liittyy alan opetukseen ja miten se käytettävyys on huomioitu. Tämänkaltaisia asioita. Sitten me mennään tähän viimeiseen, eli tähän itse editointiin ja julkaisuun. Eikö niin tommi, että tästä on sitten tulossa erillinen video myös, missä opetetaan sitten sen yksinkertaisen Windowsin videoeditorityökalun käyttö, se julkaistaan erillisenä klippinä sitten tämän materiaaliyhteydessä. Joo, se on tulossa myöhemmin tässä, tuota, tässä kirjallisessa materiaalissa, niin on jo semmoinen kirjallinen ohje PDF sen ohjelman käyttöön, mutta varmaan viimeistään ensi kuuhun mennessä niin saan sitten aikaiseksi, se on jo kuvattu, mutta sitä täytyy editoida ja jätä useita projekteja yhtä aikaa päällekkäin, niin sitä täytyy vähän priorisoida, että missä järjestyksessä ne tekee, mutta on tulossa, tulossa myös sellainen videoohje ohje, se, että Windows 10 videoeditorin käytöstä. Joo. Jos me lähdetään miettimään, että mikä opetusvideo opetusvideotuotannosta tekee ensinnäkin tämmöisen elokuvallisen, että me ei välttämättä puhuta opetuselokuvista, joskus voi puhua niistäkin, mutta pääasiassa puhutaan opetusvideoista, niin ää, se ei ole kuitenkaan ihan satunnainen ää, kokonaisuus, vaan että siellä on jonkinlainen suunnitelmallinen kokonaisuus. Että siellä on kuitenkin se käsikirjoitustarina. Ehkä sitä kuvaustakin on sen verran mietitty, että ainakin siellä on yhtenäinen ilme. Ja meillä semmoinen aika, aika yleinen ohje on, mikä tuli tuossa aikaisemmin esille, on se, että kunhan ne on mietitty sen verran pitkälle ja sellaisella, toteutettu sellaisella laadulla, että se ei häiritse sitä katsojakokemusta, eli ei tietenkään oletetakaan, että opettajat alkaa tekemään samanlaista laatua kuin vaikkapa yleisradiodokumenttituotanto, ei meillä semmoiseen ole koulutusta eikä aikaakaan sellaiseen, vaan lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että kunhan se tukee sitä tarkoitusta, mihin se on tehty, eikä, eikä vie pois katsojaa tai kuulia tai tekijää sen sisällön ääreltä. Mitäs? Tuossa tuota, tuli jo vähän puhetta noista esimerkiksi suorituksista? miten sä, Tommi, kokisit, olet varmaan nähnyt meistä kaikista eniten, että minkälaisia meidän opettajaopiskelijat ja opettajat, millaisia ne tuottaa, niin mitä sinä ootat, kuinka paljon pitää osata esiintyä kameran edessä? No se, se riippuu hyvin, hyvin paljon henkilöstä, että miten, miten siinä, siinä itse tilanteessa sitten käy, mutta että... Siinä videon suunnitteluvaiheessa niin se kannattaa ottaa huomioon se, että, että tuota ketä siihen on tulossa esiintymään. Ja, ja tuota, kirjoittaa ne asiat sillä lailla, että ne olisivat mahdollisimman inhimillisiä sitten ilmasta siinä. Että sinä, varsinkin sen huomaa, että ei, ei kannata pitkiä vuorosanoja kirjoittaa, kun se ei oikein toimi tämmöisessä niin kuin draamajutussa, pitkät monologit. Ehkä niin luento, luentotyyppisissähän se toimii, toimii semmoinen. Mutta, mutta sen täytyy ottaa vähän niin se käytettävissä oleva kaarti huomioon. Sitten, että jos siellä niin yleensä ei ole ammattinäyttelijöitä tai joilla on ollut niin raamakoulutusta, niin sitten tuota te, tekee riittävän simppeliä, simppeliä juttu, että se olisi sellainen niin kuin luonnollista kieltä. Ja, ja tämä minunkin käsitystä eniten joutuu ohjeistamaan siinä, että rauhoitu ja oma itse se puhu vähän hitaammin. Et nämä ovat varmaan ne yleisimmät ohjeet, mitä saa sanoa. Että ei, ei me niin aika harvoin me varsinaisesti mitään roolia harjoitella, vaan aika monestihan sen olla hyvin lähellä omana itsenään. Suuri, suuri osa, mitä joutuu näyttelemään, on niin asiantuntija. Ja se on onneksi riittävän lähellä opettajan työtä. Joo, ja sitten senkin toki on hyvä olla lyhyitä repliikkejä, että niitä, niistä lunttilapuista ei tule kovin pitkiä, sitten, joita sijoitellaan juuri kuvan lukupuolella. Tosiaan leikkauksessa ja äänimaailmassakin aika simppelillä pääsee pitkälle. Ei, ei todellakaan odoteta, että siellä on mitään jättimäisiä äänimaisemasuunnitelmia tai käytetään leikkauksessa mitään kikkailua, vaan yleensä mitä noilla yksinkertaisella editointityökalulla pystyy tekemään, niin se riittää vallan mainiosti siihen sen perusopetusvideon tuotantoon. Tuota, me jätämme teille katsottavaksi yhden esimerkin, jota ei välttämättä nyt yhdessä ruveta katsomaan, mutta katsotaan se vaikka tossa tallenteen lopussa. Eli katsotaan se, että miten tuossa yhdessä reilun minuutin klipissä tuo tyyli tulee esille, että miten se nyt vaikka tulee sitten äänimaailmasta, editoinnista, tekstistä. Mutta tuossa laitetaan nämä ää, vinkit myös sitten tänne tallenteen materiaaleihin mukaan, että pääsette katsomaan tuon esimerkin pohjalta nyt näitä edellisen dia-asioita yhdessä, mutta nyt tallenteja, aikana me ei käytetä tätä aikaa, vaan katsotaan tuo kohta. No sitten seuraavaksi mietittiin, että no mistä se tulee se yhtenäinen kokonaisuus, että se ei tyylillisesti pompi ihan missä tahansa ja se olisi suurin piirtein se mittainen, mitä on suunniteltukin. Niin toki, niin kuin tuli tuolla käsikirjoitusvaiheessa esille, niin aihe on rajattu. Eli se on monesti hyvin, opetusvideo on hyvin napakka ja aika monesti sanotaan, että riittää, että siinä opetetaan yksi asia, ei mielellään kovin montaa asiaa ja jopa se kohderyhmäkin saattaa olla tiedossa. Ää, kun käsikirjoitus ja suunnittelu on tehty edes perusasiolla, niin sen jälkeen tuo leikkauskin on helpompaa tehdä ja siinä yleensä pystytään miettimään, että mitä sen katsojan tulee nähdä. Eli koko ajan mietitään, että näyttääkö tämä sille katsojalle ymmärrettävältä kokonaisuudelta. Kuva ja ääni tukee toisiaan, eli aika monesti esimerkiksi, jos nyt sanotaan, että vaikkapa nuoret tekee videoita, niin sinne tekee mieli, mielellään laittaa joku sillä hetkellä pinnalla oleva listahitti tai heidän oman suosikkibändin musiikki, mutta paitsi että niiden käyttö on rajoitettu, niin nämä on just sellaisia esimerkkejä, jotka saattaa vie sen huomio ihan muualle, Kuuntelet että ai, tässä on tämä biisi, tai tässä on käytetty tuota ja tuota musiikkia. Ja muutoin ihan samoja asioita, mitä huomioi sitten, esimerkiksi tekstitiedostossa, että mitkä liittyvät huolellisuuteen, että ei, ei fontti vaikka muutu koko ajan, ja tyyli ei vaihtele koko ajan. Nähän vievät ihan turhaa huomiota asioihin, joihin sen ei ole tarkoitus mennä. Ja... Tästäkin on sitten esimerkki, tuolla on tuon Tavastian tekemä video maalinpoistomenetelmistä. Siinä on hyvä esimerkki siitä, kuinka yhtenäinen tyyli säilyy. Mekin katsotaan tämän tallenteen jälkeen tuo esimerkki. Joo, eli tässä on näitä asioita, jotka yleensä on niitä tyypillisempiä asioita, jotka vie sit sen katsojan kokemuksen pois sitä, aiheen sisällöstä. Eli ei, ei kuulu ääni tai kuuluu vääriä ääniä, kohisee tai rätisee tai kiertää asioita, jotka on hyvä testata siinä vaiheessa, kun ääntä aletaan tallentaa. Ja sitten tosiaan voi olla, että joku kuuluu hirveän kovalla, joku hirveän hiljaisella tai sitten kuuluu läpi sellaista ääntä, mikä ei ole tarkoitus kuulua. Esimerkiksi jossain konesalissa, kun käyt äänittämässä, niin se voi olla, että se haastattelu ei ole paras paikka sitten tallentaa siellä, missä kuuluu vaikka niitä moottoreiden tai kodeiden ääniä hirveän paljon. Kuvan laatua. Kannattaa miettiä valaistuksen näkökulmasta ja vaikkapa nyt huomasin itsekin, että minulla on web joka zoomailee automaattisesti ees takaisin, että sehän ei tietenkään tarkoitus, vaan tällaisia asioita kannattaa testata etukäteen, että milloin se kuva näyttää normaalilta ja ei vaikka suumalle tai fokusoi turhaan vääriä asioihin ja ei kuvata vaikkapa aurinkoa vastaan ja näytetä vaan pimeää naamaa. Leikkaus on monesti se asia, mihin sitä aikaa kuluu siinä tuotantoprosessissa sitten tosi paljon. Tässä sanotaanko näin, että saa kulumaan niin paljon kuin vaan jaksaa viilata, mutta tietenkin kun tietää, että missä, minkä verran siihen opetusmateriaalin tuottamiseen haluaa aikaa käyttää, niin siellä ei hirveän paljon kannata klikkailla. Ei kannata missään nimessä niin joka, jokaista filtteriä ruveta käyttämään tai kaikkia erilaisia leikkauksia käyttämään, vaan semmoinen sopivan rytminen napakakerronta. Se varmasti riittää opetusvideon opetusvideon leikkauksen rytmiksi. Minä sanoisin, että värikorjaukset ja määrittelykin on sellaisia, että pystyykö niitä esnellä perustyökalulla tekemään, että olla, että niihinkin tarvio vähän paremman editointiohjelma, eikö vaan. Monesti näissä yksinkertaisemmissa on jotakin värifilttereitä Niillä voi tietynlaista tunnelmaa luoda sitten. Mutta ei kovin tarkkaan pysty tekemään sitä. Pääasia katsoja pysyy mukana, kerrataan, toistetaan vaikkapa tekstinä, otsikoidaan, rauhoitetaan kerrontaa, jos on tarve näin tehdä. Ja tietenkin tiedetään, että kyllähän sen ainahan voi pausea painaa, jos, jos se on nyt sitten tämmöinen video, mikä katsotaan vaikka YouTuben kautta. Ja Grafiikat ja tehosteet harkiten sillä tavoin, että ne tosiaan ovat sopivalla tavalla huomattavia, mutta eivät häiritsevällä tavalla huomattavia. Me vinkataan näitä editointiohjelmia myös, niin tämä iMovie, jos teillä sattuu olemaan iMovie e tai Macin, äh, Macin tai Applen laitteita käytössään, niin on aika simppeli ja helppokäyttöinen, jonka oppii aika nopeasti ja siinä ei ole kovinkaan paljon turhaa. Ja tosiaan sitten tuo Tommin mainitsema Windows videoeditori on myös hyvin rajattu, että siellä ei todellakaan ole mitään mitään kovin jättimäisen suuria valikkoja sen suhteen, että mitä sillä voi tehdä, mutta sieltä löytyy kaikki tarvittava. Sillä tuota, niin videoeditorilla niin siinä on jo aika rajallisesti niitä ominaisuuksia, että tuota semmoista niin kuin kovin pitkää produktiota sillä ei välttämättä kannata tehdä, mutta joku tämmöinen lyhyempi trigger-video tai tämmöinen, on helpompi, helpompi sitten tällä tehdä sitten, tai on sellainen toteutettavissa. Sitten, mutta jos, jos lähdetään semmoiselle tasolle, että on erillisiä ääniraitoja tai täytyy korjata ääniraitoja sitten ja korvata niitä jollakin toisella ja niin kuin monimutkaisempaa tehdä, niin siihen tämä ei taipu tämä videoeditori. Mutta sellaiseen yksinkertaiseen kyllä taipuu se. Kyllä. Ja sitten jos, jos käy niin, että pääsette vaikka tekemään hankerahalla vähän enemmän opettelemaan editointia tai teette vaikkapa kansallisen tai kansainvälisen tarkoituksen tuotantoja, joita on tarkoitus julkaista laajemmille, kohderyhmille tai yleisölle, niin ehkä sitten tämmöiset haastavammat editointiohjelmoit tulevat käyttöön tai ehkä teillä saattaa löytyä joku jok, ä, omasta työyhteisöstä, joka ihan oman harrastuneisuuden vuoksi haluaa opetella näiden käyttöä että kyllähän näilläkin yksinkertaisia tuotantoja voi tehdä Näillä laadukkaammilla ja ammattikäyttöön tarkoitetulla ohjelmistolla, mutta jos niin ottaa uutena käyttöön, niin on ihan selvää, että oppimiskäyrä on jyrkempi näissä neljässä viimeksi mainitussa editointiohjelmassa. Ja sitten merkin esittely loppuun, eli siellä taas tavoitteet ensin osaa toteuttaa opetusvideon ja hallitsee videokuvan äänin ja graafisten elementtien editoinnin perusteet. Ja tulee julkaista opetusvideoverkossa. Eli tässä ei sinänsä niin millään tavalla rajata sitä, että mihin, minkälaiseen videopedagogiikan se video liittyy. Se voi olla opasvideo tai se voi olla joku sellainen video, millä nyt ylipäätään on omalla alalla käyttö, kunhan sillä on pystytty ottamaan huomioon nämä opetusvideon elementit. Eli itse pitää toteuttaa, kuvata ja editoida opetusvideo ja käyttää sitten audiovisuaalista kerrontaa, eli editoida sitä liikkuvaa videokuvaa, puhuttua ääntä, äänimaailmaa ja graafisia elementtejä. Siellä pitäisi löytää nämä perusasiat, kuten alku- ja lopputekstit, joissa käy sitten ilminoit tekijätiedot, käsikirjoitukset, esiintyjät, kuvaus, editointi, lähteet, lisenssit ja tuotantovuodet. Ja verkkoon pitäisi ladata ja jakaa ää, sen jälkeen hakemuslomakkeen yhteydessä. Eli näistä kolmesta osaamismerkistä sitten syntyy tämä kolmen ää, opetusvideon tuottamiseen liittyvä merkkiperhe. Oliko tämä meidän viimeinen dia? Oli. Eli tähän päätyy meidän tallenne. Materiaalit julkaistaan oppiminen online-sivulla ja läsnäolijoiden kanssa me aletaan jutustelemaan ilman nauhoitusta.